كتابة المدرسة مدرسة الأندلس الأهلية في مصدر التعلم مصادر التعلم والآن مع فصل 1A إيه وأحد الطلاب المتميزين في القراءة والفائز اليوم بالماديليا واسمك؟ محمد محمد فصلك؟ والآن إيه؟ عمرك؟ 6 أه طيب ماذا قرأت اليوم؟ أه أربعة كم كتاب؟ أربعة أربعة، هل تذكر أسمائهم؟ لا. طيب هل هي قصص أم حكايات أم ماذا قرأت؟ أم صور؟ قصص, قصص وصور هل كانت ممتعه أوكي. ما رايك في المكتبه جميله نشكرك محمد بارك الله فيك